تعمی ملکہ ضبط کے के کے پردادا کنگ ایڈ ورڈ ڈوم کو دنیا کی ترین کا یاش ترین بادشاہ خیال کیا جاتا ہے ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق کنگ ایڈورڈ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زیادہ خواتین کے ساتھ تعلقات استغار کیے اس کی والدہ ملکہ وکٹوریہ کو امید تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ البرٹ کی طرح بہترین اور اصول پسند آدمی بنے گا لیکن ان کی یہ امید باطل ثابت ہوئی اس کی جنسی بھوک اس قدر زیادہ تھی کہ دیکھا جاتا اس کی لونڈیاں اسے دزنی بیارٹی، دزنی بیارٹی کے نام سے پکارتی تھیں رپورٹ کے مطابق پیرس کا بدنام میں زمانہ جنسی کلب لی بادشاہ کی پسندیدہ جگہ تھی اور ان میں سے اکثر خواتین کے ساتھ اس نے اسی کلب میں تعلقات استوار تعلقات استوار کیے بدنامی کے باوجود وہ تمام عمر وہ تمام عمر اسی کلب میں جاتا رہا جب اس کی تاج پوشی کی تقریب ہوئی تو اس نے اپنی پسندیدہ اپنی پسندیدہ لونیوں کو بھی اس میں بلایا اور یہ اہتمام بھی یہ بھی کیا کہ انہیں پہلی قطار میں بٹھایا جائے کہ اس کے بیس سال بعد کنگ ایڈورڈ کی موت واقع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ وہ بلاک کا سگریٹ وہ بلاک سگریٹ نوش تھا اور یہ اس کی موت کی وجہ بنی